بنت بحرف بنتي بحرف الف ولد بحرف الت تميل. تميل تميل. بلد بحرف النون محمد. محمد <تصفيق> اتنين زاد اتنين اثنين <تصفيق> بنت بحرف ال ب ب باء. ب باء باء ب ب ب ب ب حيوان بحرف ب ب واحد <تصفيق> ولد بحرف الب آه. بت بت <تصفيق> ولد مش اسمك يعني دوله بحرف الميم واحد مصر دوله بحرف الكاف واحد خلاص خلاص انت بتغرق نفسك ايه؟ <تصفيق> عادي بقول حيوان بحرف القاف واحد, واحد, واحد بنت بحرف الواو ورده اه حيوان بحرف الميم اسم يا اسم واحد واحد بكام؟ اثنين واحد واحد بلد بحرف بص حيوان بحرف بحرف هل حيوانات ده حيوانات كيف حيوانات كيف حيوانات كيف